Ja näeme, me, me, me koolis, kus asub meie kool. Läh, lähme, lähme vaatame! Minu nimi on Osalt Nootel ja siin minu taga on noorutsi kooli mõisa See ehitab aastaselt praktiliselt siis kui me oleme asjad põhjust. Siin on Arunji kooli kaev, see leidutatud kaevud leidutati aastal 1990 ja siis me jõutasime 8 aastat enne selle koolis. Siin on Pülksy World Trade Center. tuge siia kõik ostama, ise, ise kui see ei elasi. Siin on meie, meie kooli loodusinfokeskus. Iga kooli on loodusinfokeskus, aga, aga mitte kellegi pole nii hea kui meil. See on põhimõtteliselt, kus me leemme bioloogiat. Lõikame Nõgesel ja Talmi laht, see on ju. See on vanasti laulu väljaks. Enama, no, mis teisesse masuvaek või... Ja lähme, lähme vaatame sisse ka. Me ei vaata sisse, see, see lukkust ma ei oska häkida. See on meie kooli peahoolne. Siin me õppime peamiselt. See on lahe. See on, see on tore koht. Lähme, lähme! 12. klassis on meil valikkursused, mis on meile tegelikult koostuslikud. lõpetad on meil... On tohuti bussisõidud. Meil on üli palju, trenne ja uvi ringe et me maailmselt saati, et Noorvatsi on paljum kool. Kas on midagi, mis sul on meie sul puhul koolipohul ka koolipohuliga pigem vastu mõelda? Uh, Inimeselt ainult ka asja, mis ma vastu mõelda, see, et kool see on nii kaudunud nii vajuga aastas. Aga kindlasti soodustab seda siia tulemise, et sõidud makstakse kiinni. Võisid, kas noorvatsi loodus on teile inspireerimaks ka? Jah, eh? ka. Käa ma, ma mõnikord peale kuuli, lähen õutama, istun metsas kennuotsu, Mõnnest on, aktipatud on sitte. Mõnnest. Märk, mis Ja minagi looduses. Kas te soovitsite minna loodsi keele praktikale? Kuidas te loodsi on? Olmas avastane mm, sa